–Första föreläsare, Kajsa. –Ja, det är jätteroligt att få presentera mina gamla kollegor från Nordiska museet. Robert C. Heil, Wenke Rundberg och Lena Bergqvist. Robert är producent inom nya medier, Wenke Rundberg, publikproducent och Lena Bergqvist, museipedagog. som har jobbat med ett fantastiskt spännande projekt, Tidsvalvet. En stor satsning och interaktiv upplevelse för barn från åtta år på Nordiska museet. Och här kan man utforska drygt 150 år av historia och vardagsliv- gestaltat genom scenografi, digitala stationer, verkliga föremål och berättelser. Och Tidsvalvet vann pris som årets utställning 2020. En del av motiveringen var en museal äventyrspark i ett immersivt och interaktivt kosmos. Det ser vi fram emot att höra mer om. Ja, god morgon. jag Försöka dela min skärm här. här. Uh... Ja men hej, god morgon och kul att Kajsa, det är du som presenterar oss med tanke på allt vi har gjort tillsammans och hur mycket vi har kämpat för det här området. Verkligen kul. Och idag har vi nöjet att presentera tidsvalvet som är en barnutställning som förmedlar viktiga och betydelsefulla händelser i barns liv i Sverige och Norden under de senaste 150 åren. Och vi som presenterar idag är fantastiska Lena Bergqvist och Venke Rundberg, som är publika producenter i utställningen och på nordiska. Och jag, Robert Sier, som är interaktions- och medieproducent. Och eh, i den tajta projektgruppen så, eh, så ingick också intendent Ulla-Karin Warberg och projektledare David Berner. Och givetvis... Nu ser vi inte din presentation alls. Jaha, det var dumt. Jaha. Mm. Nu, ja, Perfekt. Nu. Mm. Uh, ja och uh, ja. i projektgruppen så fanns också en stor, uh, ja vi hade också projektledare David Berner som ledde då uh, hela projektet uh, från förstudie till genomförande och uh, jag nämnde också Intendent Ulla-Karin Warberg därmed upprepade och hon var ansvarig Intendent och vi hade en stor mängd personer internt och externt som bidrog oerhört både i förstudie och sen i projektet. Eh, och vi ska också nämna då för att utbildningsradion blev en viktig samarbetspartner för oss. Och, eh, de gjorde, det blev i flera projekt här, förutom utställningen. Eh, och de gjorde då ett, en tv- och radioprogramserie med innehåll från våra arkiv. Och vi i vår tur har sedan använt minnesmaskinen i utställningen och också verkta en fabella i flera framf delar, framförallt i introrummet och också i uppdraget. Eh, så att det blev ju liksom en samproduktion på många sätt, vilket var väldigt givande. Eh, ja, och nu ska vi se hur jag bitar här. Då. hur går jag Så, eh, bara kort projekttiden var tre år, förstudien var ett år och sen två år projekt och budgeten var 9 miljoner inklusive moms. Vilket är ungefär 7,2 miljoner ex moms. Och det inkluderar då inte interna projektkostnader. Jag vet att folk mycket var intresserade av det här så jag vill börja med det. Vi går till, ska jag byta här. Ja, i förstudien då så vi fick ett uppdrag och det var då att tän, försöka tän, ringa in och tänja på gränserna för vad en museiupplevelse för barn idag kan och bör vara. Och vi gjorde bred research och analys och massor med workshops. Så sen tog vi in externa personer, bland annat Martin Widmark, som är barnförfattare, känd barnförfattare. Och han var otroligt bra på att på liksom brainstorma, komma med massor med idéer. Och han, har ju, han är lärare från grunden, så han har liksom barnperspektivet verkligen med sig. Och eh, vi hade också barnpedagoger från Stockholms universitet som ledde barnworkshops och hade eh, referensgrupper där. Och eh, lämnade en rapport och den var väldigt, det var grunden för mycket vad vi gjorde senare. Och vi hade också en interaktionsbyrå som bearbetade vårt koncept. Och sen gick vi då till eh, att, ja, Senare kom vi då till projektet och visionen redan tidigt var att vi ville skapa en värld som besökaren kan kliva in i och uppslukas av. Besökaren ska kunna känna hur det är att faktiskt gå i andra personers skor i andra tider och att se världen ur andra personers synvinklar. Och nu tänkte jag be, hoppas Oscar har filmen här då, om vi skulle kunna visa den första filmen, film 1. Ja, om du hoppar ur skärmdelningen bara så ska jag visa det. Ja, uh, stopp. Ja, tack. Mm. Varmt välkommen denna efterlängtade dag. Nu ska du göra dig redo för en resa i tiden. Genom en magisk portal kommer du kliva rakt in i barnens historia. Hur hade ditt liv sett ut om du levde i en helt annan tid? Vi kommer att färdas mellan 1870 och nutid. Och du, allt har hänt på riktigt. Vad tror du, Arthur? Är de redo? För en resa i tiden? Ja, så redo man kan bli. Då så. Då åker vi. Vi ses där inne. Var hamnade vi nu? 1989 och här inne bor det två stycken syskon. Tidigare har de haft egna rum, men när deras föräldrar skilde sig så fick de dela rum. Men det gör inte så mycket, för de tycker det är ganska mysigt att sova i våningssängen. Och sen tycker kompisarna om att följa med dem hem, för de har så balla leksaker. 1939 kommer 12-åriga Teja ensam till Sverige. Hon har rest från Tyskland och från sin, sina föräldrar och sina syskon. För i Tyskland så blir de förföljda på grund av att de är judar. Teja är ett av 500 barn som släpps in i Sverige innan gränserna stängs. Men vad tar man med sig när man ska ut på en sådan resa? Kan du hjälpa Thea att packa sin resväska? Tänk att du lever i en tid när man inte riktigt vet var sjukdomar kommer ifrån. Det finns inget vaccin och egentligen inga mediciner heller. Så vad ska dina föräldrar göra när du blir sjuk? Ja, skulle det vara halsfluss till exempel, då kanske de ber dig dra din hals mot en planka som en gris har gnuggat sig emot. Vem ska äta pizzan, laxkotletten eller nävgröten? Här vid matbordet ska du välja rätt mat till rätt historiskt barn. Vad brukar du äta till middag? Hade du levt i slutet på 1800-talet hade du förmodligen ätit kokt potatis och gröt varje dag. Gillar du att lyssna på läskiga berättelser? Smyg då in i det levande biblioteket, för där vaknar tavlor, korpar och byster till liv och berättar spökhistorier om handens fem fingrar, svarta madam och benen i källaren. Här i tidsvalvet kan du dessutom göra ett särskilt uppdrag, jakten på den glömda historien. Det finns en kamp mellan minnet och glömskan. Och glömskan har växt sig starkare och håller på att sudda ut alla minnen. Så nu behövs din hjälp att rädda barnens minnen från att försvinna. Kanske har du också ett minne som du gärna delar med dig av. Ett minne som berättar om hur det är att vara barn idag för framtiden. I så fall kan du skriva ner det och lämna det här i minnesmaskinen och spara hos oss. Och då går du till historien. Stort tack för att du följde med in i tidsvalvet. Vi kommer att hålla öppet hela sommaren och ha ett omsorgsfullt avstånd. Så varmt välkommen hit. Vi ses i sommar. Ja, tack. Uh... Så. Så Nu delar jag skärmen igen och eh, se om vi kan komma vidare här. Och varför immersiva medier då? Och, eh, eh, vårt svar i den här utställningen var att vi, vi ville väldigt gärna jobba sömlöst med olika typer av interaktioner och medier. Och anledningen var, det här kommer ni känna igen eh, säkert av mycket av det här. Men, det var framförallt för att skapa en riktigt stark emotionell förståelse, så nära en tidsmaskin man kan komma, vilket ger mer kontext. Och Utställningsmediet styrkor kommer till sin rätt. Besökare, vill vara akt upplever vi, vill vara aktiva, göra val och berätta om vad man lär sig medan man lär sig vilket eh, utställningsmediet verkligen passar för. Och eh, det gör att man också kan ha en intergenerationell dialog som vi verkligen var ute efter. Eh, och man, man kan lära varandra. Eh, Barnet kan vara drivande och nyfiken och, och liksom öppen för att lösa saker medan vuxna kanske tittar och läser en skylt och, och liksom berättar något kontextuellt från sin barndom. Eh, och det är också en, vi, en, ja, vi vill göra en kunskapsorienterad nöjesupplevelse för vi upplever att det är det eh, besökare vill ha från museer. Eh, och eh, att gå på ett museum eh, kan vara ett minne för livet som man plockar in eh, andra kunskaper med då, det här mötet med den här människan, föremålet och den här, den här haha-upplevelsen kanske då. Och, eh, ja. Uh, man kan också pusha, med immersiva medier så kan man pusha gränserna och skapa en typ av upplevelse som besökaren aldrig direkt har upplevt förut. Uh, och uh, menar på att museer är unikt positionerade för att kunna göra just det, uh, men det kräver mycket. Och man kan liksom skapa också, en, om man vill, en väldigt magisk känsla, ett universum som du kan vandra runt i och utforska. Och, uh, uh, jag hoppas att vi har lyckats med en del av det här, och, tror det. och jag tänkte, Wenke, kan, om jag bläddrar vidare här, kan du ta över eh, nästa? Mm. Eller vill ni, vill ni säga någonting om varför immersiva medel, Lena eller Venke kanske? Nej, jag tycker du har sammanfattat det bra, ja. jag i alla fall. Vi går över till Vänke här och så ser mm. om jag kan byta. Precis. Då kommer vi in till det första som en besökare möter och det är ju Artur Haselius kontor, alltså museets grundare. Och här försökte vi verkligen få ihop då, apropå sömläshet, både en viss mån av immersiva medier men också skapa en känsla av omslutning i själva scenografin och det var viktigt hela vägen igenom. Att få till sämndesheten var ju också att vi la mycket tid på scenografin med hjälp av den duktiga scenografen Sara Wiklund. Och här inne var det också så att vi insåg ganska snart att de besökare som kommer till museet, Sara, nu ska vi se, Sara Wiklund heter, formgivaren förlåt, det skulle jag ha sagt. När man kommer till tidsvalvet så insåg vi att det är viktigt att alla besökare får samma start. Och starten skulle liksom uppfylla väldigt många olika delmål. Dels så skulle det ge en slags ready to go känsla. Vi ville verkligen att sätta besökarna i liksom den här stämningen, i känslan av att någonting ska hända. Vi är på väg att ta med om någonting magiskt. Vi ville också i det här första rummet och i introfilmen som man möts av där kasta ut olika kunskapskrokar. Lättare sagt ge besökaren en gemensam referensram genom att vi blickar tillbaka historiskt ur ett barnperspektiv. Men också för att vi på något sätt slår fast det övergripande narrativet. Och också då lyfter de här viktiga begreppen som minne och glömska och presenterar fabella förstås, hon är ju viktig. Så att dels ge en historisk tillbakablick som besökarna kan använda som krokar i utställningen sen när de går vidare. Men också på något sätt få besökarna att verkligen ladda upp inför det som ska komma. Jag vet inte om jag behöver säga så mycket mer om det här första rummet faktiskt. Att vi kanske ska förklara vem Fabella är och varför hon ja, är precis. viktig. Fabella är ju då, eh, huvudpersonen i uh, URs eh, tv-serie. Eh, den som är gjord då som en spin-off från vårt utställningsprojekt och vi har haft stor hjälp av varandra. Och Fabella hon är en nutida skaffare. och eh, om man har hört talas om historien kring Nordiska museet så vet man att skaffare, det var de som hjälpte Arthur Haselius att samla in föremål och berättelser till museet. och Fabella i tv-serien, hon hjälper ju alltså till att rädda barns minnen ifrån glömskan. Och det blir ju också ett uppdrag för barnen som kommer till Tidsvalvet att hjälpa till att spara minnen, att rädda minnen men också förstås att själva lämna ett minne. Så det är Fabella, och hon är väldigt viktig. Ska vi se, ska vi kanske gå vidare eller? Eh, förlåt, nu tappade jag bort mig här. Jag tror att det är jag som ska ta den här vilka. Jag tror det också. Ja. Eh, ja, jag kör den och sen tror jag att du är på nästa. Eh, eh, så här är, ser vi eh, bilder från den magiska garderoben som är en eh, installation. Eh, och där man bokstavligen kan kliva in i någon annans kläder. Eh, som vi var ute efter. Och kan, här ser vi då till höger eh, en garderob med kläder från olika tider eh, och då är det eh, från nedslagsåren. Runt 1880, 1940 och 1980. Och då kan man då ta de här kläderna och prova dem och då blir någon annan. Och man sätter på sig kläderna och det finns en liten instruktion här som gömmer sig i garderoben. Och så går man, man tar på sig kläderna och så går man fram till den pulserande cirkeln på golvet som ni ser där nere. Och när man då gör det så omvandlas spegeln framför en simsalabim till en minnesfilm från den som en gång burit kläderna. Och då skulle jag vilja be Oscar att spela film två så stoppar jag min delning här först. Det går. Slytta på er! Bra tackar! Hörrörde här! Tidde lägg med Vi vill inte leva som råttor. När jag blir stor ska vi ha ett riktigt hem igen. Jag och min lillebror. Ja, eh, nu ska vi se om man kan dela igen. Den var i fel format för mig i det här fallet. Den var såklart i spegelstående spegelformat. Eh, det, det var nog ser... gång som faktiskt. Inte, man hörde inte barnen där heller, så det var nog en tidig version, tror jag. Ah, okay. Det var ju bara de spelar ah. annars som i rösterna. Ja, men just det. tack. Det var för inspelningen där jag hittade det. Ah. Ja. Eh, och då är de här minnena som gömmer sig. Man får, man jag kommer väldigt nära de här minnena och det är inte aktivt, jag, jag går vidare snabbt här till nästa, mm. Där ser vi Vänta, jag har inte bytt det. Så, nu ska jag klicka. Så. Matbordet. Ja, vi vinke. har ju olika teman inne i tidsvalvet och den här tematiken är förstås någonting som också hänger igen eller känns igen i museets liksom stora samlingar. Och matbordet är en av de här tematikerna och det är också någonting som alla, man mat har alla en relation till. Så det var också en rolig ingång. Och när en besökare sätter sig vid matbordet så kan den välja att det finns sex olika barn från tre olika tider som du kan välja meny till. Och de här tiderna är ju de tider som vi liksom använder oss av i hela tidsvalvet. Vi har ju någon slags fokus på 1880, 1940 och 1980-tal. Så att man väljer från en meny och i den här menyn så finns det både de, liksom de rätta rätterna men också en hel del fel rätter Så att om du väljer att till exempel försöka hitta menyn för Jalmar från 1800-talet så kan han också få välja mellan pizza och läskedryck och lite annat. Och det här väljer man i menyn och sen så dukas då upp, jag vet inte om ni ser det på filmen, men man dukades upp det här bredvid barnet, så dukar man upp det på bordet och sen så i slutet så liksom äts maten upp. Och under den här tiden då så är det också, varje barn har liksom en backstory som man får lyssna till först och sen så ger också barnet kommentarer hela tiden eh, kring de här olika maträtterna som du väljer eh, och det är förstås ett försök från vår sida att eh, förstå att jag menar maten, eh, vi har relationer till mat eh, och vissa rätter tycker vi är väldigt märkliga och så har det förstås varit både i tid och rum eh, så att de här barnens kommentarer är liksom ett försök att visa på att det som kanske många idag tycker känns normalt att äta skulle kunna vara någonting väldigt märkligt för bara 50 år sedan eller 80 år sedan. Då. Och sen så, vad ska jag säga mer om den, nej men det är väl ungefär det man kan säga om matbordet. Jag kan också bara nämna att vi har ingångsvärdet där är att allting, alla de här olika, Måltiderna sker på en fredagkväll och det är också därför att vi tänkte att barn idag har ofta en, en särskild relation just till mat på fredagkvällar eftersom det är för många familjer då i fredags mys och vi tyckte vi var ett bra ingångsvärde. Ja, men det där är intressant. Det där med det du nämnde nyss, jag tycker att det, det är det här med att utgå från vad man redan kan va? som ni... Pratar du mycket om Så jag tyckte det var väldigt bra. Ja men verkligen och det har vi ju försökt göra rakt igenom att vi alltid tar någon slags avstamp i eller åtminstone har en tydlig möjlighet för alla oavsett vilken del du gör i tidsvalvet att kunna ta med sin egen samtid in. Att börja därifrån du själv är och, och sen så nysta liksom tillbaka in i historien då, för att få perspektiv och, men också för att få de här aha-upplevelserna. Det kan vi prata mycket om, men vi har gått kort om tid, så vi får gå vidare, tror jag. Ja. ja, men bra. Vi går vidare. Lena, kan du? Ja, här landar vi rakt in i ett barnrum från 1989. Och här inne flörtar vi med föräldragenerationen till barnen. Eh, här är det väldigt mycket att känna igen sig om man är född på 70- 80-talet och såklart tidigare också när man går med far- och morföräldrar eller andra släktingar. Och eh, den här flörten gör vi ju för att få igång en diskussion eh, mellan generationerna och eh, en ganska vanlig fråga är ju att man ska berätta om hur det var när man var liten och här körs ju verkligen det igång, vandringen längs, memory lane eller vad man ska säga. Här inne kan man lägga sig i varningssängen, titta i kamratposten eller andra serietidningar från 1989, eh, lyssna på en kassettbandspelare, skriva i eh, mina vännerboken och testa på att spela Game Watch. Och eh, just kring Game Watch så finns det en väldigt eh, en berättelse från en av våra besökare, det var en pappa som besökte tidsvalvet med sin son. och De fastnade ju helt in i åttiotalsrummet därför att flera läggningar så har pappan fått i utdrag av pojken och berätta om hans favoritleksak när han var liten. Och han har försökt förklara Game Watch för det var hans favoritleksak. Och så går de då in i tidsvalvet och så får man testa på och spela. Så det här som han har berättat om och som de har pratat jättemycket kring fick de då tillfälle att uppleva tillsammans och det greppar ju verkligen tag om, om pappan och pojken. Så att de ville lämna den berättelsen till oss och, och betyder väldigt mycket för dem. Och jag tror att många som går in här eh, kan liksom inte riktigt värja sig från minnena och det startar en förhoppningsvis en diskussion mellan generationer. Ska vi ta nästa bild eller är det någon som vi säga någonting till här? av mina kollegorna. Vi har ju inte sagt det, men det kommer ju finnas möjlighet att ställa frågor eh, på slutet av det här föredraget. Det ni ser nu en bild av, det är det här särskilda uppdraget och frivilliga uppdraget i tidsvalvet, jakten på den glömda historien. Och det är ju då samma namn som URs programserie, där Fabella är en skaffare som eh, åker fram och tillbaka i tiden och hjälper till att rädda barnens minnen från glömska och när du kommer till tidsvalvet så kan du testa på det här, du kan prova på att bli en skaffare och så ska du då lösa olika uppdrag och åldersgruppen eh, som hela tidsvalvet riktar sig det är ju eh, 8 till år men tidsvalvet la vi till åldersgruppen 10 till 12. därför att vår erfarenhet är att det, när vi gör saker så går det väldigt snabbt ner i åldrarna. alltså det var en utmaning att försöka hitta då, hur gör vi för att Eh, hålla detta till 10-12-åringarna. Och då var vi lite vågade och vi eh, la fokus, alltså vi, vi gjorde det till en läsuppgift. Men som alla vet så kan ju läsning vara lätt för vissa och svårt för andra. Så att istället för att ha olika nivåer så eh, gjorde vi uppdraget på så sätt att du, antingen, du kan klara av uppdraget oavsett om du vill frossa i barnets berättelse eller om du bara vill ta till dig själva instruktionen. Så att utifrån dagsform eller kunskap så kan du då, så är det utformat så att du kan välja det som passar dig. Och när de kommer som skolor så är de ju oftast uppdelade i olika grupper och då försöker vi då tipsa lärarna om att hur man sätter ihop grupper så att i en grupp så kanske det finns någon som är stark på att läsa. Sen så finns det andra som är starka på att hitta saker för att när du sen ska utföra uppgifterna som ger i ledtrådar så är de också utformade så att vi fångar upp i olika styrkor och då kan det vara till exempel från att vara duktig på att läsa eller att man är väldigt finurlig, kan lösa lite problemlösning eller att man är praktisk eller att man är bra på att hitta saker. Jag tror du kan ta nästa bild robot så kan man säga ett exempel på en utav stationerna. Den här stationen handlar om arbete och så beroende på vilket spår man har valt så får man möta olika barn som berättar om sin vardag där till exempel Felix i 1800-talets glasbruk och här eh, får man i utdrag att föra en kula till rätt plats i labyrinten och när man har gjort det så får man en bokstav och när man har tillräckligt många bokstäver så kan man lösa sitt lösenord och bevara det här minnet. Väldigt kortfattat om uppdraget. Och Robert, eller är det Wenke som ska prata vidare om det levande biblioteket. Ja, det är jag. Då lämnar jag ja, över till dig. Ja, här ser vi levande biblioteket som vi kallar det i när det. Är och som utställning och eh, i bilden här eh, ser man inte jättebra men på tavlväggen så har vi eh, faktiskt en levande tavla där det är Ulla Skog som är, eh, spelar den levande tavlan och vi ser här till höger också en byst som vi då producerar eh, Christ, eh, Skådelsens Kristefants eh, inspelning på och så har vi också en korp där som eh, spelas av en kraxande Cecilia Froda som är väldigt bra. Och eh, till vår hjälp då, eller eh, jag kan gå till nästa bild här där vi ser det lite mer när det blir nedsläckt och då när, eh, vid vissa tider så börjar rummet släckas ner och det blir lite dramatiskt ljud och man man ett skuggspel i ljusen och blir liksom lite läskig stämning och då börjar spökstunden. Och under den här spökstunden då berättar en av de tre eh, karaktärerna sin bästa spökhistoria från de andra som bryter av rätt mycket. <laughs> eh, och eh, de här historierna har skrivits av barnboksförfattare Martin Widmark som har gått ner i våra arkiv och letat riktiga spökhistorier. Och det tyckte han var fantastiskt. Eh, så att eh, om vi... Om och om vi då skulle kunna spela film tre Oscar så delar jag slutar jag dela min skärm här. Den heter fyra fingrar i ansiktet. Den här spökhistorien kallas fyra fingrar i ansiktet. När Anders Gabriel Jonsson var tolv år i slutet på 1800-talet så arbetade han som lilldräng på en gård. Det var ett hårt slit, min san. Det var upp i alla morgonstund och i säng långt efter att stjärnorna hade tänts på himmelen. När de kom fram till brå. Hände precis samma sak som förra gången. Hästen stannade och gnäggade skräckslaget. Men då blev Johannes rasande. Han ställde sig upp i vagnen och skrek. Nu får det vara nog. Ge dig av soldatspöke innan jag ger dig på käften. Han klatschade med tömmarna. Men hästen, han rörde sig inte ur fläcken. Då tog Johannes en stör som låg på vagnen och hoppade ner på vägen. Han slog omkring sig med trä, stören i tomma intet. Anders, han tittade förskräckt på det som hände för plötsligt så flög Johannes upp i luften och kastades bakåt. Handers såg hur Johannes satte sig upp med lika skräckslagen blick som hästens. Och han höll sin hand mot kinden. Där brände eldröda märken efter fyra fingrar. Drängen Johannes i Stubbetorp, han levde i 15 år till. Men aldrig, aldrig mer försökte han köra med häst och vagn över bron och märkena på hans kind, de bleknade aldrig bort. Ja, tack för det, så jag tänkte, ja, den här, jag går tillbaka här. Det häftet är ju då att spela in med Ulla Skog och jobba med Martin Widmark, vilket eh, det var att säga, David Berner som var projektledare möjliggjorde det här och så hade den här eh, vi tillsammans med Elna Nord, vår projektchef att att nu ska vi liksom ta i och det här med tänja på gränserna, det, det höll, höll dem att vi och gav oss utrymme och verkligen kunna göra och inspirera oss. Det, det var en framgångsfaktor. tänke eh, kan du ta nästa? Med också. Det är ju minnesmaskinen då som vi ser här, och väldigt kort, den är alltså med i URs tv-serie och där spelar den en väldigt viktig roll och det gör den här också. För här finns det möjlighet för besökarna att lämna sitt eget minne och för att det här inte ska bli helt omöjligt att göra så har vi ju också hjälpt till på så sätt att vi har tre olika frågor. Och de här frågorna byts ut med jämna mellanrum, inte jätteofta, men de byts ut. Så att de här tre frågorna kan besökarna svara på och man kan välja att skriva sitt svar eller rita sitt svar. Och sedan så kan man alltså då scanna in det i den här maskinen och det sparas i vårt digitala arkiv. För att vara väldigt kort. Jag vet inte hur mycket tid vi har nu, men vi har lite tid kvar kanske. Eh, så vi har bäst lite kvar så, och vi känner oss rätt klara här, men eh, kort eh, så var, ni, ni kan ju läsa själva, men lite recept för framgång var, och jag tar bara första, <går> utgå från pedagogik, allt vi gör, att det sammanväst. Och att det är superviktigt för att museet ska fortsätta vara relevanta. Vänk och Lena, kan ni köra vidare? Ja, men det som, den här viljan då, att vi skulle göra något extraordinärt, som du har nämnt Robert, var ju hade vi inte haft med oss ledningsgruppen och högsta ledningen så hade det ju här förstås inte gått. Eh, och det är ju alltid viktigt när någonting ska göras och eh, med min bakgrund som museipedagog så kan jag ju säga att det har ju inte alltid varit fallet när det gäller eh, saker som riktar sig eh, för eller mot barn. Så att det var ju en ynnest att få arbeta med ett projekt där man hade ledningens fulla stöd och en rejäl budget. Och det är ju det är framgångsfaktor nummer ett för att göra bra saker. Ja, jag håller med verkligen och att få satsa på den här åldersgruppen 8 till tolv år visar ju också att de är en prioriterad målgrupp på Nordiska museet och förutom det så har vi också samarbetat med väldigt och samverkat med väldigt många. Och eh, det är också någonting som vi har pratat om att dels har vi blivit väldigt bekräftade till exempel av UR att det arbete som vi har och gör är självklart för dem vilket ger självförtroende. men det har ju också gjort att vi har vågat satsa att ta ut eh, sväng, så att, säga. att våga testa på lite mer, tänja gränserna för vad, vad vi kan erbjuda och vad som är en upplevelse. Precis. Skulle du säga nästa, Venke? Ja, men vi, precis. Så kan, vi kan nämna, nämna också att vi har ju också haft en gemensam plattform att stå på vad det gäller inspiration. För vissa av de här delarna, de interaktiva delarna, har vi verkligen fått stark inspiration, inte minst från olika museer i Amsterdam. Och där har hela projektgruppen plus projektchef Elna Nord varit då i olika omgångar och liksom sett samma saker och upplevt samma saker. Väldigt viktigt. Sen har vi också haft gemensamma checklistor och annat som vi har jobbat efter. Och sen, allt det som händer inne i tidsvalvet har ju hänt på riktigt. Och det är också en av Nordiska museets styrkor, vårt arkiv, där allting finns samlat. Vi har ju suttit, jag har och, och letat efter barns historier. Och de har man har fått leta lite efter eftersom att det inte har varit det man har prioriterat att samla in. Men man har kunnat titta då när vuxna har berättat om sin barn dom så att allt det vi tar upp det är kopplat till en riktig person. Ibland kan det vara kopplat till två riktiga att vi har fått blanda två berättelser för att det ska bli begripligt för våra besökare. Men allting är länkat till riktiga personer och riktiga upplevelser och det är också väldigt häftigt att kunna säga det. att När barnen frågar men har det här hänt på riktigt? Ja, det har hänt på riktigt. Och det gör ju också att vi, vi har valt att inte värja för svåra ämnen, utan vi tar upp jobbiga saker- därför att vi tror och är övertygade om att barn klarar det- och tycker om att bli tagna på allvar. Eh, sen självklart har vi ju gjort det på ett sätt så att vi inte lämnar dem hängande- med jobbiga saker eller där vi hjälper till att stötta upp vuxna med fakta och så vidare. Men att få till en diskussion och det är ju det vi hoppas också att det ska fortsätta efter besöket. Jag tycker det är jättebra att avsluta Lena, och vi kan ta lite frågor Kajsa. Ja men precis, nu har vi två minuter kvar för ja. frågor. <laughs> en, en fråga från Jennifer Lindblad, vad var den största utmaningen i inom, inom projektet? Vänk eller Lena? Det har väl varit lite olika saker. Det jag kommer på spontant nu, det var det här att när man sitter och planerar, att nu ska barnen få vara experter, barnen måste få vara experter. Och det är ju en jättebra grej när man sitter och planerar, men hur gör man det på riktigt, alltså i verkligheten? Så det, fick, det var en grej som vi fick jobba lite med. Och det landade vi i, i rebusar. Vi vuxna tappar ju lite det bildspråket, så att det är en annan frustrerad farmor och mormor som står vid rebesarna och så får de, kommer barnen alltid till deras undsättning för att de får vara experter och visa hur det går till. Det är en annan fråga som jag tänker att jag kastar in så här i sista sekunden också, det är från Tina Ottosson i Svik som undrar Måste man ha ett barn med sig för att komma in i tidsvalvet? –Nej, då måste man... Nej. Oh, –Underbart. Det kommer ett gäng vuxna här snart. Ja, –Vi har ganska många vuxna som kommer på egen hand. Då. Ja, det är bra. –Man blir ju liksom på ja. barn, som barn på nytt när man kommer in i tidsfallet. Ja, men –Tusen tack. Fantastiskt. Jätte, jättespännande att höra. Jag hoppas ni är kvar en stund och kan svara på frågor i chatten och så vidare. Så, stort tack. Så är det dags för nästa presentation. –Ja. Knappt över till nästa. Tusen tack från er på tidsvalvet. Fantastiskt.